У цьому сільському будинку на Хмельниччині проживає родина переселенців з одинадцяти осіб, вісім дорослих та троє дітей. Жителька Маріуполя Вікторія показує, як облаштувалися. Це кухня у нас. Ми тут їмо. Ми облаштували під нашу велику родину, два стола соєдинили в тепло. У нас ми зробили грубку, Хлопці наші тут було розібрано, все. Вони положили тут. У нас дрований і котел дровами. Тобто хлопці переробили, так як він несправний був.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 В нашій ситуації ми взагалі ні від чого не відмовляємося, живемо тут всі разом, друг другу допомагаємо. Семикласник Тимур показує своє робоче місце, де він вчить уроки. Я люблю грати в футбол, Вмію мій улюбленій фізкультура, тому що ми зараз проходимо тему футбол та інформатика. Він ще добре розбирається в комп'ютерах.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 З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 Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Новини на Суспільному, Хмельниччина.